سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کرپتو فانده در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتون تقیی کردیم لذت برده باشین سمت راست پایین تصویر شما لیست کاملی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو مشاهده کنید. لینک همه اینا رو در پست مربوط به این ویدیو در کانال یوتیوب قرار خواهم داد ویدیو ما در دو تا کانال اپارا توی یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های که این زیر لیست کردیم اخبار و اطلاعات و تازه های معروض به بازار کریپتوکارنسی و بلاکچین برای شما تشریح میشه توی این ویدیو قصد داریم درخواست تفاوت هایی بین صرافی و کارگزاری یعنی بین اکسچنج و بروکر با هم صحبت بکنیم و اگر برای شما موضوع گری اهمیت داره پیشنهاد میکنم که ادامه این ویدیو رو ببینید به این خاطر که اصلا خدماتی که این دوتا با هم میدن خیلی با هم متفاوته و برای کسی که میخواد یه تریدر حرفه ای باشه انتخاب یه کارگزاری مناسب یا یه صرافی خیلی خوب اهمیت ویژه ای داره و فرصت های که بین اینها وجود داره میتونه به شما در کسب سود کمک کنه. مجموعه ویدیویی در خصوص معامله رمز ارز ها و ارزای دیجیتال تهیه کردیم که این بالا براتون کارت میکنم حتما اون مجموعه ویدیو رو بعد از مشاهده این ویدیو حتما ببینید سوالی چیزی نکته‌ای در خصوص این ویدیو ویدیووی دیگه بود زیر پست همون ویدیو یادداشت بکنید و کامنت بذارید بر ما به همه سوالات شما پاسخ میدیم. خب مطابق معمول یه تاریخچه کوتاهی بگیم و بعد بریم سراغ تعریف و کارگزاری و تفاوت بین اینها رو بگیم. از زمانی که بیت کوین در سال 2009 اومد و فعالیتش به عنوان یک کریپتوکارنسی رو استارت زد توی این بازار خب باید محلی وجود داشته باشه که بتونن اینا رو به هم تبدیل بکنن خب این کجا انجام میشه یا تو صرافی یا تو کارگزاریه حالا این دوتا دو تا اسم تنها نیستن یه دنیا فعالیت و تفاوت پشتشونه قطعا تا الان شما برای خرید مثلا یه پول فیات یه ویدیو درخوسه این ساختیم بالا کاردش میکنم حتما برید ببینید تعریف پول فیات رو مراجعه کردید به یه دونه صرافی ریالتون رو بردین یورو خریدید دلار خریدید یوان خریدید دینار خریدید و خب رفتی خیلی راحت یه عددی بوده رو تابلو زدی اومدی بیرون تموم شده. قطعا شما تا الان یه صفحه که از این کارگزاری های بورس رو دیدین. همسهی 100 تا سهم هر کدوم در دسته داره عدادش عوض میشه همه این رو براتون لیست کرده شما کلی امکاناتون تو دارید و اینا رو میتونید بفروشید بخرید تبدیلش کنید به ریال و ریال رو تبدیلش کنید به یکی از اینا هج کنید از این قصه های این تی پی نمیدونم بری سراغ میوچول فاندا ها فیکسینگ کاما و و و خب این قابلیتایی که تو کارگزاری وجود داره بعضین کارگزاری ها به شما امکانه چی میدن میگن که ما بهتون اعتبار میدیم مثلا صد میلیون داری گردش ماهتم مثلا چه میدونم 400 500 میلیون عددشه میگه مثلا من 10 درصد اینو 50 درصد اینو سی درصد اینو براساس که با اینشون انجام میشه و ارزش کارگزاری بدون اعتبار میده بدون که شما پولی واریز کنید خرید و فروش انجام میدید خب این قابلیت توی صرافی که وجود نداره که فقط توی کارگزاریه بریم ادامش ببینیم با هم ببینید صرافی محلی برای تبدیل تو حوزه کریپتوکرنسی منظوره. صرافیات محلی برای تبدیل رمز به یکدیگر، شما بیت کوین گرفتی میزنی به اتر، بیت کوین گرفتی میزنی به یه استیبل کوین. یه ویدیو در خصوص استیبل کوین ساختم که توی کانال قرار دادم. اینم این بالا کارش میکنه یه سیبک کنه. اصلا انگار عملیات هجینگ رو برای شما انجام میده هجینگ رو شما با این واژه آشنا هستین. این نکته بسیار مهمه ها. یه چیز حدود تا استیبل کوین تو دنیا وجود داره. اینا برای نوستانگیری نیست و اینا برای اینکه شما بتونید داراییتون رو توی سیف سایت قرار بدیم پیشنهاد میکنم حتما حتماً این ویدیو رو ببینید چون نکات بسیار مهمه موجوده هم تو کارگزاری برای تون قابل استفاده هم تو صرافی رو بروکر که ما بروکر رو به کارگزاری فارسی ترجمه کردیم صرافی رو مدل فارسی اکسچنج اینا رو در نظر داشته باشین بروکر در اکثر بازارا وجود داره یعنی کارگزاری بورس اوراق بهادار داریم کارگزاری نفت و انرژی داریم کالا داریم نمیدونم کریپتو کارنسی داریم پول فیات داریم مثلا مثلا همین چیز شود که فارکس خب میبینید که پس این داستان خیلی گنده تره خیلی بزرگ تره این فقط تو بروکر انجام میشه تو س... کارگزاری انجام میشه حالی تو صرافی همچون چیزی نیست KYC در بروکر سختره چرا چون اطلاعات بیشتری رو از شما میخواد اونجا حجم معاملاتش بالاتر امکاناتی که در اختیار شما میذاره خیلی بیشتره در خصوص KYC و AML یه ویدیوی ساختیم حتما اون ویدیو رو هم ببینید که مبادا اطلاعات زیادی رو در اختیار جایی بذارید که بعدا خدای نکرده به هر دلیلی اصلا از اطلاعات از اونها به سرقت رفت برای شما دردسر ای ایجاد بشه اون ویدیو رو من بالا کارت می‌کنم حتما ببینید بسیار نکات مهم و ای توش داره یه تعریف کلی از کارگزاری صرافی از کارگزاری شد معادلش بروکر صرافی شد اکسچنج. خب تفاوته این دوتا با همچیه همونطور که اشاره کردم تو بروکر به شما leverageژ میده. مثلا شما میتونید یه نسبتی از داراییتون ریسک بکنید. خب این تو فارکس اونایی که کار کردن خیلی قشنگتر و بهتر اینو میدونن تو لوریجه یه موقعی شما رو میبره سمت کال مارجین شدن این کال مارجین رو حتما برید فارسیش هم گوگل بکنید کلی مطلب برای شما میره یعنی اصل پولتون میره یه مقداری دقت بکنید ریسکش خیلی بالاز بین خرید و فروش اختلافش کمه اما توی اکسچنج که نه لورج به شما میده نه چیزی اختلاف بین خرید و فروش بالایه بخاطر اینکه نمیخواد اجازه بده که ازش نوسان بگیری اما همین اختلاف بهترین بهترین فرصت برای کسی که بخواد چیکار کنه آربیتراش کنه از این بخواد یکی دیگه به فروشه بکنید که سرتون کلاه نره اکسجنج، هر اکسچینجی اکسچنج قابل اعتباری نیز لیکویدیتی تو بروکر بسیار بالایه یعنی این شناوری خیلی بالاییه همین کمک میکنه که اختلاف بین خرید و فروش و حداقل برسنه این یعنی بازار بورس هست دیدیم مثلا بعضی موقع به ریال تفاوت داره تو بروکر هم بعضی ها میبینی به موقع به سنت تفاوت ایناست ولی تو اکسچنج کارمز تو کارمز بالاییه و خدمتتون عرض شد که KYC و AML توی بروکر بسیار جدی تر گرفته میشه خیلی دقت میکنن بهش اما خب تو اکسچنج خیلی اکسچنج اینجوری نیست یا حداقل مثلا میگن ما تا دو تا بیت سی رو برای انتقال واریز و برداشت که وایسی نمیخواد در خصوص ها واریز و برداشت یه سمتش به, سمت، به طریق پول فیات انجام میشه اهمونطی که گفتم یه ویدیو در مورد این ساختیم اون حتما ببینید اطلاعات کاملی در خصوصش وجود داره اما خدمتتون عرضشاید توی توی اکسچنج ها واریزو برداشت بر اساس کریپتوئه کریپتو کارنسیه شما میتونید مثلا همون لحظه جفت ارزی بزنید مثلا BTC به ETH BTC به XRP یا بلکس هر چیزی اون صد به بالا 5000 با از با هم با خورده ای کوین و توکن تو بازار وجود داره و شما میتونید کامل اونا رو ببینید و ازش استفاده کنید تعریف تفاوت بینید کوین و توی ویدیو ویدیوی دیگه هم تایید کردم که حتما پیشنهاد میکنم اونا رو ببینید دونستن اینا به شما کمک میکنه در انتخاب یک صرفی یا کارگزاری مناسب و اون توقعی که شما از اینها دارید داشته باشید که بهضوع کلاهبرداری توی حوزه صرافی کارگزاری بسیار بسیار بسیار زیاد انجام میشه چون این صرافی و کارگزاری بالغ بر فکر میکنم کنمم چه هزار کارگزاری و صرافی توی دنیا وجود داره که میتونه خیلی راحت سر شما رو کلاه بزنن یه ویدیوی مجموعه ویدیوهای در خصوص اسکم ساختیم که این بالا کارش میکنم اوننا رو ببینید حتما و توی کانال قرار دادیم که این به شما کمک میکنه که دید خوبی نسبت به موضوع پیدا کنید چون این جریان کلاهبرداری تو حوزه کریپتوکارنسی بسیار بسیار داغه هر روزم روش‌های جدیدتر میاد و این روش‌های جدیدتر خب به هر حال یه سری آدم جدیدم در تور خودشون میندازن و در تله خودشون قرار میدن و منابع مالیشون رو به سرقت میبرن امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین حتما لایک کنید سوالاتتون رو این پایین کامنت بذارید به همه سوالاتتون پاسخ خواهم داد و با اشتراک این ویدیو در سایر های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت می کنید و اگر به این سبک ویدیو علاقمند هستیم و عاشق کریپتوکارنسین، پیشنهاد میکنم که تو کانال ما سابسکرایب شین، اون زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعات که براتون به اشتراک میذاریم، زودتر از بقیه مطلع شین. دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع هم که بینید براتون به اشتراک گذاشتم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. خدا نگهدار.